مقادر الاستردجين يا سهرانه عد نجوم هتم الليل اقوم احفر صوب الكنز فوق غيوم من قلب الياس مشي بيوم سرق الكأس في الشحساس باخر اليوم بنعد الكاش بعدلنا بنعد الكاش بدس فيه ما بهد الكاش أنا سهرانا عد نجوم عد من الليل أحفر صوب الكنز فوق غيوم من قلب اليأس مشي بيوم سرق الكأس الشحساس باخر اليوم بنعد الكاش بعدلنا بنعد الكاش, بنعد الكاش, الكاش أنا بادل مين يا نعيم قلب العاصمة وكبرلين سرقنا البنكرياس سرقنا الماس سرقنا عقول الناس ربوت بدون احساس بنيت الدار بدون اساس الوضع تمام في شوية فلاس باخدرش بخوي انا مش جساس اه انتازل اسرح فيك بالمستمع لمينا اللمه الحلوه اجتمع بكسر عدد تقاليد المجتمع باكل عزوم من كلها مش طمع معاصل انسان وك بحب بعمل بحبه طب وانت ملك من مالك انسابه منحب رجالك منحب التوانسي من كله أسد الاسد بضحك بينا انيابه ضحك كاميرا يسعد سياده وما الواحد بيقدر لشله تا يختفي دافع عن حاله سيء زي مصطفى الك إيه وجهين بس جوز خرق بنصب وقفت معك باكتر من مره بس هعمل خير وزيت في البحر ساك فيها شاب قلب ادعسك فيها انا مين, مين لوش كبير زحلك شب وكعبير بير بس تشوفني هون تحكي ليش كبير زراعه اللغه مصيح كبير بطبخنا مش هنا في ملان بلاوي مش معظم الركبة اللي الكلاوي، التمت بنلمع على المشاوي، قاعدة حصيرة سفاري قهوة طبيعة، بنشوف فضيعة، بلبس النايكي وبسوق القطيعة، مش عاجبني العجب على لساني قطيعة، يا بيي ما بحب بحبك مطيعة، بنحب السلام، نعيش الحروب، تفقد وجهي في ملان ندوب، ماليش بالحرام كيس الغرام يلو مشاعر زيد الغرام هملا شير انستغرام تراك سفاح نازل بسيني الدرام وري بارد شد ينجح شد ينجهز انا بعالم ثاني مش موجود هون ممكن بلون العالم هو اكثر من لون جوا كل واحد بده اشياء وما صارتش سيرت صارت معي صاحبتها بس هي ما انا طلع طلع هيك كمان كل شي نقي نقي كاني عازف كمان مرجل استزلم تعامل كمان انت بالصف وانا بام ورايا امام انا مش امير بس انت مش بلقيس عسكري معاركي بس بخدمش بالجيش خبط جدران الغرفه لانك مش موجود بغني على بابك قعودي لن سهران أعد انجو عتم الليل أقوم أحفر صوب الكنز فوك غيوم من قلب اليأس أمشي بيوم سرق الكاس فش إحساس بآخر اليوم بنعد الكاش قدنا بنعد الكاش فيه ما بهدلكاش أنا سهرانة عد نجوم مرصوب الكنز فوق غيوم من قلب الياس امشي بيوم سرق الكاس بش احساس اخر اليوم بنعد الكاش بدلنا بنعد الكاش بالتسفيل ما بعد الكاش انا